Привіт! Ви підприємець, логіст чи просто людина, яка займається перевезенням вантажів до однієї тонни або займається вуличною торгівлею? І, звісно, вам потрібен недорогий, мобільний і в той же час економний транспорт. Де ж такий знайти? трьохколісна техніка «Геркулес» – це вирішення ваших проблем як в повсякденному житті, так і бізнесі. Також є вибір палива, як електро, так і бензин. Електричний трицикл може заряджатися від стаціонарної розетки, тим самим він являється повністю екологічним. Вантажний трицикл може витримувати навантаження до однієї тонни. По функціональності трицикл мало у чому уступає газелі. Можна перевозити меблі, будівельні матеріали, сільгосппродукцію людей та все, що завгодно. Придатний для будь-яких погодних умов, в кабіні поміщаються дві людини. Також можна використовувати для продажі кави та для різних комерційних діяльностей. Трицикл використовується не тільки в містах, але й в селищах, де багато ґрунтових доріг. Надається гарантія та обслуговування протягом всього часу експлуатації. Трицикл «Геркулес» – надійний помічник для вашого бізнесу. Замов і ти, Геркулес! Телефонуйте та заходьте на сайт Hercules.net.ua